Dneska si vyrobíme ducha budeme potřebovat fixy, ubrousek, gumičky, svítící tyčky a vatu. Nejprve si vezmeme ubrousek a rozložíme ho pak si vezmeme kousek vaty a uděláme z něj kuličku. Dáme to doprostřed u bloužoušku a zapíšneme tam cvitící tyčku. Potom si ten ubrousek vezmeme a zaděláme tam takhle tu tyčku s tou vatou. A pak to zaděláme důmečkou. Potom si vezmeme fixu a nemáme mu tam obočejka. Měl by vypadat nějak takhle, anebo takhle. Pak rozlova máme tyčku. A zasnout světla. A takhle nějak to bude vypadat. A když tečky roztříháte a zlámete a potupete si toho ducha, tak to bude vypadat asi nějak. Takhle díze s